Com sap el servidor de noms de dominis que un domini en concret es correspon amb una adreça numèrica determinada i no amb una altra. Qui li ho ha dit? La quantitat de noms de domini és tan gran i imprevisible que tot el sistema de DNS no pot ser gestionat localment pels millors d'ordinadors i dispositius connectats a internet. Per això, per a cada domini de primer nivell, com per exemple .cat, el registre proporciona uns ordinadors específics que s'encarreguen de fer la traducció dels noms de domini a les adreces IP associades a cada domini. Aquests són els anomenats servidors de nom de domini, que com hem vist són les màquines esllistats de les equivalències entre adreces d'internet numèriques o adreces IP i els noms de domini. En el cas del domini.cat, és la fundació Fundació.cat, com a registre d'aquest domini de primer nivell qui disposa d'aquests ordinadors que determinen les equivalències. Quan registres un domini, el registrador a través del qual has de fer aquesta gestió comunica al registre quin parell de servidors de noms estan associats al teu domini, és a dir, quins són els DNS del teu domini. I és que cada nom de domini ha de tenir associats, per ser accessibles a internet, un mínim d'un parell de servidors de noms, un primari i un de secundari, per si falla el primer. Aquests servidors són els que saben on trobar la pàgina web que busques, és a dir, quin és l'adreça IP de la pàgina en qüestió. Si registres el domini 3w.lateva www.latevapagina.cat a través del registrador R, aquest li diu a la màxima autoritat del .cat, la fundació.cat, quins servidors de nom estan associats a aquest domini. En aquest cas, ns41.alteuallotjament.cat i ns42.alteuallotjament.cat. I .cat? Ho fa saber a tot internet. Així, quan algú busqui aquest web, .cat li donarà les IP dels DNS associats a aquest nom de domini i així es podrà trobar la pàgina. Però si tens el teu domini i no tens DNS, ningú no podrà accedir al teu domini, ja que els ordinadors no sabrien on trobar-lo perquè aquest domini no tindrà cap adreça IP assignada. A més, has de disposar d'aquests servidors perquè serà en ells on podràs canviar i especificar les redireccions i àlies que vulguis pel teu domini. En qualsevol cas es pot registrar un domini sense DNS i, en el moment de necessitar-lo, es pot demanar. Com puc tenir aquest parell de servidors associats al domini que vull registrar? Aquests servidors d'ADNS els pots obtenir en la mateixa operació de registre del teu domini. També els pots contractar per una altra banda al teu registrador. O te'ls pot proporcionar de manera gratuïta un tercer. Anem a fer una comparació senzilla. Només cal pensar en una trucada telefònica. Imagina que el teu amic, en comptes de voler entrar des del seu navegador a la teva pàgina.cat, et vol trucar des del telèfon a la teva oficina. Però com que no sap el número de la teva feina, ho consulta a les pàgines grogues, on hi ha les correspondències entre els noms i els números. Les pàgines grogues, de forma similar al servidor de .cat, li diuen el número de la centraleta de la teva oficina, és a dir, el DNS associat al domini que busca. El teu amic truca a aquesta centraleta i aquesta li diu en quina extensió es troba el teu despatx o, en nostre cas, a quina plana web haurà d'anar per buscar els continguts de la teva pàgina. Així és com el teu amic et podrà localitzar, ja sigui a la teva oficina o a la teva plana web. Com has vist, el DNS associat al teu domini fa de centraleta telefònica de la teva oficina. Per tant, Pots modificar el seu contingut segons et convingui. És a dir, pots adjudicar a la centraleta les extensions dels despatxos de la teva oficina. Un cop truques a la centraleta, aquesta t'informarà que en Pere està a l'extensió 1, que la Rosa està a la 2 i així successivament. I picaràs la 1 per finalment parlar amb el Pere. Imagina't que canvies de feina i, per tant, de número de telèfon. Les pàgines grogues canviaran també el número i tindran el de la teva nova oficina. És el mateix que passa quan canvies de proveïdor de DNS per al teu domini. Cal que, a través de la plana del registrador, facis el canvi. Llavors, el registrador ho notifica a .cat o als senyors que treballen en les pàgines grogues, que fa el canvi oportú i publica el nou proveïdor en el seu DNS, les pàgines grogues dels dominis. Dins de la teva pàgina .cat, trobaràs que les fotos estan a fotos.latevapagina.cat, el blog està a blog.latevapagina.cat, etc. I per arribar a aquestes planes, la centraleta o el DNS de la teva pàgina.cat dirà al navegador del teu amic on ha d'anar a buscar els teus continguts. Però en el cas de les fotos, per exemple, pots haver fet una redirecció i quan el teu amic vulgui veure les fotos a fotos.latevapagina.cat, al seu navegador anirà a flicker.com/peracollera i aquesta serà la pàgina que obrirà els continguts. O el mateix pots fer amb el blog, on els continguts del blog.la teva pagina.cat estaran a través d'una redirecció a el blogdampera.blogger.com.